فاحتز العرش طرابا واستبشارا واسداد الكرسي واسداد الكرسي, الكرسي هيبتا وامتلت السماوات أنوارا قمي سبحان الله اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله bersama سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد إلا الله أكبر سبحان الله ولم إلى نهاية تمامي وضعت الحبيب الكريم المصطفى وضعت الحبيب الكريم المصطفى وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم لا حول بقدره في تمام لا ولا إله الا الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا, إلا الله, الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله لا اله الا الله والله اكبر الله والعبد لله. ولا إله إلا الله والحمد لله